Це кабінет комп'ютерної томографії Хмельницького обласного протипухлинного центру. Наразі там проходить обстеження пацієнтки відділення онкогінекології Любов Акчуріна. Жінці проводять комп'ютерну катетопометрію. Лікарка-рентгенологиня кабінету КТ Наталя Кордас каже, згідно отриманих результатів обстеження, після оперативного втручання жінка знаходиться в задовільному стані. На момент обстеження бачимо тільки постзапальні, постопераційні зміни жирової клітковини на малому тазу, також є сероми в обох клубових ділянках, але це є стан після оперативного втручання. Далі буде дивитися огляд оглядати пацієнтку лікар-радіолог, який буде продовжувати лікування на лінійному прискорювачі. Любов Акчуріна розповідає, вона родом з Харківщини, Ізюмський район, село Оскол, з будинку-інтернату. Каже, учора був місяць, як її прооперували. Вона, як зробили мені операцію, вона сказала, що вдалили все, жінські органи. Послали на анализы, анализы придут, и мы узнаем, что и как. А потом она пришла ко мне через два или три дня, и говорит, Любовь Ивановна, анализы ваши пришли, у вас вторая, ну, вторая стадия. Так что надо нам лечи, лучи принимать еще и химию. Завідувачка онкогінекологічним відділенням Юлія Напольська каже, пацієнтка потребує комплексного лікування. На жаль, вона є тимчасово переміщеною особою. Вона страждала на це захворювання, на мій погляд, приблизно два-три роки. Ця жінка потребувала досить пильної уваги. Це непростий випадок того, що вона має надлишню надмірну вагу, я сказала, і проблеми з суглобами. Це ускладнює післяопераційне лікування. Зараз в Україні триває місячник боротьби з раком грудей, каже Юлія Напольська. Стосовно раку молочної залози, хочу відмітити, що кожен рік стає на облік 550-580 людей кожен рік з раком молочних залоз. На даний момент в області з онкологічної патології молочного Зараз знаходиться 5 жінок. З цих жінок можна сказати, що більш половини, десь про відсотків 66-67, так як статистика мірова, це люди, які прожили після комплексного комбінованого лікування 5 років. Якщо людина ця виживає 5 років, ми можемо впевнено казати, що вона проживе і 10 років, тому що цей бар'єр пятирічний долають ті жінки, які мають е, якийсь е, е, імунітет. За словами Юлії Напольської, чим раніше людина звернеться по допомогу, тим більше матиме шансів подолати хворобу. І таких випадків у її практиці чимало. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.